Aðgengi fyrir alla, alltaf, er grunngildi píratar. Aðgengismál varða okkur öll. Hafnar fjörður á að móta þjónustu sína fyrir fallað fólk með fölluðu fólki. Fullt samráð við fatlað fólk er grundfallar aðriði þegar móta á þjónustu fyrir fatlað fólk. Þannig vinna píratar og þannig eigum við öll að vinna. Markmiðið er að fatlað fólk lifi sjálfstæðu lífi. Píratar vilja að stjórnvöld, þrýsti og alþingi að lögleiða samning saminuðu þjóðana um réttindi fatlas fólks. Við ætlum Hafnarfirði leiðandi hlutverk í innleiðingu NPA samninga. Ég heiti Elín Ír og er oddviti Píratar í Hafnarfirði.